اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو جلدی بھی مت گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آ, اس وقت موجود ہے کلفٹن اور یہ نیا پارک بنا ہے. یہ کیمرہ آپ کو منظر دکھاتا ہے یہاں کا. بہت بڑا خرچہ کیا گیا ہے. بہت بہتر بنایا گیا ہے ہم مشکور ہیں یہاں اعلیٰ حکام کے کہ انہوں نے بہت بڑے پیمانے پر اس پر خرچہ کیا تاکہ اس تفریح کی جگہ کو مزید بہتر بنا لیا جائے لیکن یہاں بھی افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ وہ آگے روڈ پہ میں چلتا ہوا آ رہا ہوں یہ کچھ اشیاء میں نے بچوں کے لیے خریدی تھی اور یہ کچرا میرے ہاتھ میں ہے مجھے پوری جگہ پہ اب تک ڈسٹبن نظر نہیں آیا یعنی مجبوراً یہاں تو مجھے کسی کنارے پر یہ رکھنا پڑے گا یا سی سائٹ پر پھینکنا پڑے گا اور یہ میری مجبوری ہوگی تو خدا را اتنا بڑا خرچہ آپ نے کیا ہے چند ڈسٹ بن بھی یہاں رکھ دیں تاکہ اس کی صفائی بھی ممکن ہو سکے اور صفائی نصف ایمان ہے تو یقیناً آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا شکریہ